Γεια σας κοπέλ, είμαστε καλά. Ακούμε ένα-δύο τεστ. <Κι> Είμαι ο Αύρος Κιαθάς, 36 ετών και απέκτησα την κινητική μοναπηρία πριν 3,5 περίπου χρόνια. Τρει του Γενάριου του 2017 είχα ένα εργατικό ατύχημα όπου μια σωλήνα έπεσε και χτύπησε μου πάνω στην πλάτη. Από τότε έχω ολική παραπληγία από το στήθο και κάτω, που σημαίνει ότι δεν έχω ούτε κινητικότητα ούτε συστημότητα από το σημείο του τραύματο και κάτω. Η παραπληγία είναι όπω το παγούνο. Ε, δηλαδή, ο κόσμο βλέπει σε πάνω σε έναν αναπηρικό ένα μαξίδιο και νομίζει ότι απλά μπορεί να περπατήσει. Έχει ορισμένε που ξέρουν γιατί είναι συστημότητα, αλλά πίσω από τούτον τρεύουν και πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Ε, ορισμένα μπουτζίνα είναι ε, η κακή κυκλοφορία του αίματο από το σημείο του τραυματό και κάτω, ε, η δυσκολία στη ρύθμιση τη θερμοκρασία του σώματο, ε, υπάρχει ο κινδύνο να κάνει πληγέ λόγω κατάκληση. Κάποια άλλα προβλήματα είναι, έχουν να κάνουν με την κίστη, με το έντερο Λίγε <Συλίες Συλίου> μέρε πριν το ατύχημα που μου συνέβη, να πω ότι η ζωή μου ήταν σε μια πολύ καλή τάξη. Μπορώ να πω ότι ήταν στην καλύτερη τη φάση διότι είχα, ε, είχαμε οργανωμένο με γυναίκα μου να παντρευτούμε και στη δουλειά στην οικογενειακή μα επιχείρηση. Ήμουν σε μια πολύ καλή φάση που μπορούσα να αναλάβω πολλά πράγματα, να αποφορτήσω λίγο τον πατέρα μου από τη δουλειά. Και το καλύτερο είναι ότι περίπου μια εβδομάδα πριν το ατυχήμα είχαμε μάθει ότι ο σύζυγό ε, οπότε με το που έγινε το ατύχημα ήρθα ξαφνικά ανάποδα, ε, και έπρεπε να δούμε να ζήσουμε με τον το πράγμα. Ε, η γέναικα μάναν τσέσιν αρκετά προβλήματα με την εγκυμοσύνη ήταν από την αρχή δίπλα μου, ήταν συνέχεια και με δίπλα μου και οι φίλοι μου και η οικογένειά μου, εστηρίζαμε. Ε, αλλά από την άλλη το να του βλέπω μαραζωμένους για τούτον που έπαθα εγώ και να μην μπορώ να το ελέξω Ηταν κάτι πάρα πολύ λάσσιμο. Είχα μάθει που πάντα στη ζωή μου ότι θέλω να το κάνω μόνο μου, να με ρωτώ, γιατί αυτό που θεωρούσα εγώ λογικό μπορεί και να μην ήταν, αλλά έμαθα να κάνω πάντα αυτό που θέλω όπω το θέλω, χωρί να ζητώ βοήθεια. Ε, το να βρεθεί ξαφνικά σε μια θέση όπου χρειάζεσαι τη βοήθεια α, του άλλου για να κάνει κάτι, ήταν πάρα πολύ λάσσιμο. Επία αμέσω μετά όταν είχαμε στο νοσοκομείο να κάνω κάποια MRI, κάποιους ελέγχους και τα λοιπά και αμέσως μετά ε, πήγα σε διοτική κλινική, όπου ε, βάλαμε στην εντατική για κάποιε μέρε. και μετά έκανα ε, μου εχείρηση για σπον τη έμεινα μία εβδομάδα περίπου στην κλινική και μετά μεταφέρθηκα στο παραπλήγον, στο γενικό νοσοκομείο όπου θα ξεκινούσε η αποκατάσταση μου. Στο παραπλήγον είχα μου πει ότι θα μπορέσω να βγω γύρω στον Αύγουστο με Σεπτεμβριό αλλά ήθελα να βγω πιο γλύρω γιατί η Αύγουστο να γεννούσε η γυναίκα μου έτσι πήραμε την απόφαση να πάω Γερμανία για αποκατάσταση ε, Στη Γερμανία πήγα τον Μάρτιο και μπορώ να πω εφάνηκα πολλά τυχερός γιατί επειάκι ένα σύστημα εντελώ διαφορετικό από το Κυπριακό όχι ό,τι στην Κύπρο δεν έχουν τις γνώσεις ε, για να κάνουν ε, σο, και όσο σωστή, σωστή αποκατάσταση. Απλά πιστεύω και όμως είναι η, η υποστηλέχωση που έχουμε στην Κύπρο και το μειωμένο πάκτησε τον τα πράγματα. Στη Γερμανία, αν είσαι ε, φυσοθεραπευτή που πάνω σου, ούλη μέρα έκαμε ε, ε, τι ασκήσεις σου, τέλο πάντων, ε, μάθαινες ε, να ζεις με τον το πράγμα και το εννοώ, Μάθενε να ζει, ξεκινά ξανά από την αρχή. Δηλαδή, όπω είναι το μωρό που μαθαίνει να περπατά, να κινείται, να κάνει κάποια πράγματα, έτσι ξεκινά από την αρχή να μάθει. Για παράδειγμα, να ντύνεσαι, ε, να μεταφέρεσαι από το κρεβάτι στο τροχοκάθισμα, από το τροχοκάθισμα στον καναπέ ή από το τροχοκάθισμα στο αυτοκίνητο. Πώ να βάλει μέσα το τροχοκάθισμα σου, πώ να το φκάλει. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει. Είναι κάτι που παίρνει χρόνο και δύσκολο. Ειδικά αν είσαι αρκετόν καιρός στο νοσοκομείο και αδυνατίζει και ο οργανισμός σου, ε, χάνει τσέμικοι μάζανε, επειδή κινήσε πολλά κτλ. Είναι ε, πράγματα που είναι δύσκολα, αλλά σιγά σιγά μαθαίνεις να τα κάνει και ανεβαίνει και η ψυχολογία σου. Ε, στη Γερμανία είχα την τύχη να, να κάνω κατάδυση, μέσα σε πισίνα βέβαια, αλλά σίγουρα είναι κάτι που σου δείχνει ότι Μπορεί να κάνει πράγματα και μετά το ατύχημα σου. Ε, ήταν το, το πρώτο πράγμα του τον που, που έκανα πολλά διαφορετικά για κατάλαβα ότι δεν ναι, μπορούσε να κάνω πράγματα. Ε, στη Γερμανία έκανα εκπαίδευση πάνω σε εξωσκελέτων, δηλαδή ένα πράγμα όπω το ρομπότ, που στέκεσαι πάνω, που περπατά είτε με πατερίτσε είτε με ένα μπι, ε, και στέκεσαι και βλέπει τον άλλον με στα μάτια και κάτι που είναι πολύ όμορφα. Η αναπηρία δυστυχώ είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορτ. Εμεί γενικά κάναμε αρκετέ αλλαγέ με στο σπίτι για να μα βολευκεί ε, και σίγουρα ε, πληρώσαμε και αρκετά λεφτά για να γίνει αυτό. Πέρα από τι αλλαγέ του σπιτιού, ε, έπρεπε να αλλάξουμε το αυτοκίνητο. Το προηγούμενο μου ήταν με μεταχείρισμα έπρεπε να πιάσει το αυτομάτω. Ε, Επίση, έπρεπε να πιάσω το τροχοκαθίσμα που τα τροχοκαθίσματα σίγουρα είναι φτηνά. <πότε>, μπορεί να ξεκινούν, τουλάχιστον για active users, μπορεί να ξεκινούν που 3-4 ζουλιάτια μέχρι 6-8 καμιά φορά. Σίγουρα έχουμε κάποια βοήθεια από το κράτο, αλλά εντάξει, είναι ε, ε, ακριβά τα, τα τροχοκαθίσματα και όχι μόνο τα τροχοκαθίσματα ε, και όποια άλλο βοήθημα ε, χρειαστεί. Το πρώτο διάστημα μετά το αδίχημα ναι, σκεφτούν πάρα πολύ συχνά τη ζωή μου χωρί την κινητική αναπηρία. Ε, συνέχεια σκέφτομαι πώς να ήταν να δεν παθέναν το πράγμα. Ε, σκέφτομαι συνέχεια το γιατί, γιατί να μου τυχητούν το πράγμα. Γιατί να με στο τυχαίρευε, μεγαλύτερη, ποιο είσαι ως να με στο πούμε. Ε, μπορεί να τύχει τον οποιοδήποτε. Ε, ήταν κάτι που με ενοχλούσε για αρκετών καιρών, απλά ε, έπρεπε να... Να σταματήσω να το σκέφτομαι. όταν πλησιάζει και ο χερός να γεννήσει η γυναικά μου ή να έρθει το μωρό, έπρεπε να ήμουν okay, 100% ψυχολογικά, γιατί έπρεπε να μεγαλώσουν ένα μωρό, ήθελα να μεγαλώσει το μωρό και ο παπάς του, για παράδειγμα, να μένει καλά ψυχολογικά, να με βλέπει και να, και να καταλαβαίνει ότι εγώ δεν είμαι καλά. Ε, Ευτυχώ και με την βοήθεια του φίλου μου και του συγγενού μου και τη γυναίκα μου κυρίως, <μυγναι> ε, δεν κατάφερα και έφτασα σε ένα πολύ καλό ψυχολογικό επίπεδο πριν να γεννήθει το όμορφο. Ε, Τι είναι ο όμως που μου έδωκαν πραγματικά ε, την ελευθερία μου όταν έπιασα το αυτογείο μου και μπορούσα πλέον να κινηθώ μόνος μου, να πάω όπου θέλω μόνος μου, να μην έχω κανέναν ανάγκη, είτε να με πάρουν κάπου, ε, είτε αν του βολεύει, αν δεν του βολεύει και ξέρω. Έχει όμω φορές που για παράδειγμα το καλοκαίρι που στη θάλασσα με το μωρόν που ε, ήθελα να κάνω πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω δυστυχώς μαζί του. Αλλά εντάξει, που τη στιγμή μου βλέπεις ότι το μωρόν μπορεί να το κάνει με την μάμμα του με τους φίλους μας και με τον οποιοδήποτε περνά καλά, κοινωνε αρκετό. Ε, Επίση, το, το μωρό, ε, τα μωρά γενικότερα, άμα μεγαλώνουν και βλέπουν να είσαι ε, στο αμαξίδιο ε, αναπτύσσουν έτσι μια συμπεριφορά που... πώς να, πώς να το θέσω... Ε, ε, ε, βλέπουν ότι έχεις κάτι διαφορετικό. Ναι, είχα κάποιες ερωτήσεις που το μωρώνουν γιατί είσαι παπαπά στην καρέκλα. Ε, και επειδή, μ' αρέσκε ένα λαλό και πελάρες, εξήγησα το πόντζερό που ήταν 2 χρόνια Ξέρεις γιέ μου, ε, σπασά το σπονδύλο μου, ε, μπορώ να περπατήσω, εν νιώθω κτλ. Και, και νομίζω είναι κάτι που το καταλάβει. Ε, και ε, α πούμε τώρα μπορεί να με δει στην καρέκλα να μην μπαίνουμε κάπου και να αρκετή να με σπρώχνει μόνο του χωρί να το πέλα βοήθαμε. Ε, που μόνον τον μωρό αρκετή να με βοηθήσει γιατί, γιατί νομίζω ότι ε, ξέρω κάτι καλό. Ε, και σίγουρα τα πράγματα βλέπει, τα και χαίρεσαι ας πέν ότι okay, εντάξει, το μωρό μου μεγαλώνει αποδέχεται με και μόνο εμένα, ε, άμα να βρεθούμε και με άλλα άτομα, ε, φαίνεται τόσο φυσικό που ούτε να μείνει να βλέπει, ούτε να παναρωτήσει τον άλλον, μα, μα τι πάθες αισή, ας πούμε. Και κάτι πολλά, πολλά είναι κάτι πολύ ωραίο το πράγμα. Βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα πλέον, ε, που έχουν το σημαντόν αμυρικό πάνω. Το πρόβλημα είναι ότι ε, ε, βλέπω άτομα να κινούνεται έξω ε, ε, ή ε, στην πόλη γενικότερα. Ε, Επίση, κάποια προβλήματα που συνδέονται με την, αναπη... με, με την παραπληγία, ε, τα οποία έμαθα κι εγώ μετά. Ε, και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο εγώ που δεν τα γνωρίζω τα πράγματα, και φίλοι μου και η οικογένεια μου. Είναι ότι πιθανότητα στην Κύπρο να έχουμε έλλειψη εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο το θέμα. Γι' αυτόν τον λόγο είναι καλά να, είτε να γίνονται κάποιε εκστρατείε ενημέρωση. Ε, όπως για παραδείγμα αν καπνούμε με την ομάδα του μπάσκετ που πάμε σε διάφορα σχολεία, μιλούμε στα μωρά, εξηγούμε τους, ε, για το τι είναι η αναπηρία, πώς μπορεί να προέλθει, πώς μπορούν να προσέχουν για να μην βρεθούν στη θέση. Ε, αλλά νομίζω είναι και λίγο θέμα ε, της κοινωνίας το πράγμα, να, να ξεκινήσουν είτε στα σχολεία, να έχουν κάποιον ε, μάθημα, τέλος πάντων τα μωρά, ε, με κάποιο τρόπο γενικά να ανημερώνεται σε αυτά τα πράγματα. Ε, και εν το θέμα συμπεριφορά. Δηλαδή το να κινείσαι με το αμαξίδιο μέσα στον δρόμο και να ο να σε βλέπει καρφωμένος και να σε βλέπει περίεργα σαν πως εν κάτι μεταδοτικόν του το μπορείς και να του το μεταφέρει. εν πολύ λάσχυμα, εν κάτι που μας αρέσκει. Όπω επίση και η αντιμετώπιση του τύπου ότι είμαστε ήρωες. Γιατί είμαι Εύρωα, <χαι> Γιατί θέλω να κάνω το αυτονόητο να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου. Απλά θέλουμε να ζούμε και οι υπόλοιποι να μα ε, σέβονται. Ε, Έτσι είναι κάτι που δεν πρέπει να σου πει ο άλλο να κάνει. Δηλαδή ε, το να σέβεσαι τον άλλον ε, είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε από μόνοι μα. Έτυχε πολλέ φορέ ε, να πάμε κάπου για παράδειγμα με οικογενειακό, να ξέρουμε ότι κάπου έχει υπάρξει έναν απειρικό και να πάμε για να δούμε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο. Ε, μάλιστα μια φορά έτυχε μου και είχε ένα μου που κατεβαίνει εγκίνη την ώρα μου το αυτοκίνητο α? και όταν του εζήτησα να μετακινήσω το αυτοκίνητο για να παρκάρω εγώ, εζήτησα μου να το δείξω κάρτα μου. Το άλλο στιγμή μου θεωρούμε σαν και μα γιατί να κλαίσεις για μένα. Ε, εγώ για μένα, ε, εσύ για μένα. Ε, πολλά περιστατικά Ή, για παράδειγμα έτυχε μου αρχές ε, περιστατικό όπου σε μια κλινική χαραντεύουμε γιατρό, περίμενα να έρθει η σειρά μου και ήταν μια γυναίκα με το μωρό τη 6-7 χρονών. Ε, το μωρό ψιθύριζε στο αυτήν της μάμμας του, προφανώς κάτι για εμένα, γιατί βλέπαμε και ηθικιό, και είχε του πει η μάμμα του, ρωτά τον κύριο, να σου πει, στην αρχή εγώ νιώσα πάρα πολύ λάχημα περίεργα με το πράγμα, αλλά στην τελική, ε, μετά από το τερόμπο κατάλαβα να μπορεί να γίνει, ε, νιώσα πολλά καλά με το πράγμα γιατί δεν έχουμε πρόβλημα να μας εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω πρόβλημα να με ρωτήσει κανένα. ούτε ε, πως έπαθα το αντίχημα μου, ε, ούτε πια εν, εν, τα, τα προβλήματα που φέρνει μαζί της, ε, η παραπληγία που έχω. Ε, και προτιμούμε, θε, μα, μάλλον ότι θέλουμε να, να μάθουμε τον κόσμο, να, να του περάσουμε κάποια μηνύματα, να δει ότι είναι ε, ε, τα προβλήματα που έχουμε νέο ναι, okay, αλλά δεν ε, ε, είναι που είναι ανυπέρβλητα. <laughs> με ποιον ορισμό προτιμούμε να μας αποκαλούν. Ε, νομίζω με το όνομα μας. Είμαι ο Αύρος ε, και έχω κάποια κινητική αναπηρία. Τώρα ορισμοί όπως, ξέρω εγώ, ανάπηρος, ε, ακούετε άσχημα πολλά, άτομα με ανάγκες, τούτον τάξη όντως, ε, ορισμένοι έχουν κάποιες ειδικέ ανάγκες, αλλά αν να με δείξεις τι να πεις κάτι, πρώτα να με πεις με το όνομα μου. Είναι άσχημα να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπου ε, με βάση κάποιον πρόβλημα που έχουν. Σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα αναπηρία, πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι πολύ καλό, γιατί, ε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο κόσμος, τουλάχιστον στην Κύπρο και στο εξωτερικό βέβαια, εγνωρίζει πολλά πράγματα. Ε, Αν με ρωτάτε καλά παρά να υπήρχε μια ημέρα αναπηρία, να υπήρχε μήνα αναπηρία και να διοργανώνονταν διάφορε εκδηλώσει, διάφορα ξέρω σεμινάρια, ε, να φταίνει ο κόσμο που, που ζει με κινητική αναπηρία να μιλά να... γιατί κάθε, κάθε αναπηρία είναι διαφορετική. Ε, Μιλώντα τώρα καθαρά για τι παραπληγίε που το ζω εγώ, μπορεί δύο άτομα που ε, ε, έχτιζαν στο ίδιο σημείο ακριβώ. Να έχουν εντελώ διαφορετικά προβλήματα. Ε, ναι, υπάρχουν κάποια γενικά που είναι τα ίδια, αλλά ο καθένα βιώνει εδώ πολλά διαφορετικά. Ε, Παίζουν πολλά πράγματα αγόρεια. Κανένα τραυματισμός ή uh, κακό συννοτήμα ενενωρίδιο. Οπότε, είναι κάτι που πολλά καλό να γίνεται. Και στο εξωτερικό, α, από ό,τι παρακολουθώ, ε, κάνουν αρκετά πράγματα. Στην Κύπρο είμαστε λίγο πίσω, αλλά ελπίζω σιγά-σιγά να, να το προωθήσουμε. Είναι κάτι που να βοηθήσει πάρα πολλά την κοινωνία μα. Κλείνοντα, ε, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι το μόνο που ζητούμε εμεί είναι σεβασμό και τίποτε παραπάνω. Stay in Google.